السلام علیکم تو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے زیرو انویسٹمنٹ زیرو اسکیل میں پیسے کیسے بنائیں تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور سبسکرائب کرنا مت پھول اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے ویڈیو, ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اچھا جی زیرو انویسٹمنٹ زیرو اسکیل کے لیے ہمیں چاہیے اینن ایپ جس سے آپ گانے سن کے نا بالکل ہی میں کہتا ہوں گانے بھی سنیں اور ساتھ ساتھ پیسے بھی بنائیں گے وہ کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس کو جو ہے نا کوئی بھی سانگ پلے کر کے نا آٹو پہ بس سنتے جانا ہے اور آپ نے اس سے پیسے بنانے ہیں وہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ ہیں یہاں پہ آپ اپنے پاس ڈیل میں کافی زیادہ جو ہے نا ڈیل وغیرہ ملیں گی جس میں پانچ ڈالر دو ڈالر ایک ڈالر کچھ ایسا کو ٹھیک ہے ملے گا یہاں پہ اوپر جتنے آپ سانگز وغیرہ سنتے جائیں گے آپ کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں 50.2 میرے پاس کوائنز ہیں ٹھیک ہے اٹھارہ سو پچاس اور یہ ایسے جیسے ہی ہوتے جائیں گے نا یہاں سے میں ریڈیم کر لوں گا جیسے میرے پاس ہوں گے اکیس سو پچاس تو میرے پاس بن جائیں گے تقریباً دس سینٹ تو یہاں سے میں ڈرال کر سکتا ہوں جو بھی میں کر رہا ہوں اور ساتھ ہی یہ سانگ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ پلے کا آپشن آ رہا ہے نیچے تو یہاں سے ٹچ کر کے میں اسے پلے کر سکتا ہوں اس کے بعد یہ میرے پاس آفر آ رہی ہیں کچھ بوسٹ کرنے کے لیے تاکہ مطلب میرے کوائن زیادہ بنے گیم کھیل سکتا ہوں یہ آفر ہے یہاں پہ ریٹنگ کے لیے اور ساتھ یہ سرویز ہیں نیچے بھی گیم ہے الاؤ لوکیشن وغیرہ یہ سب کچھ ہے آپ نے یہاں پہ آگے سمپلی کر لینا ہے اس کو جو ہے لاگ ان لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے پرومو کوڈ لگانا ہے جانی بھائی تو جس سے آپ کو مل جائے آپ کو ملیں گے تقریباً 15 ففٹین سے 25 فائیو ٹھیک ہے اس سے آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ہوگی تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ